Чому Макдональдси виглядають однаково? Звісно, через форму бізнесу. Це франчайзинг, який передбачає копіювання процесів, а також дизайну, щоб бренд був впізнаваний. Але якщо ви часто відвідуєте Макдональдс з певною періодичністю, то у вас в мозку сформувалася звичка певний шаблон процесів. Як тільки ви зустрічаєте знайому будівлю, яка має певний вигляд, ваш мозок автоматично, без вашої згоди, запускає сформований шаблон і починає підштовхувати вас, очікувати, що зараз буде процес, який передбачає смачну їжу та насолоду. І так вас будуть зваблювати абсолютно всі Макдональдси. Вигляд будівлі, зовнішній вигляд персоналу, атмосфера – це працює як тригери, які запускають сформований шаблон. Тому якщо ви пообіцяли собі не ходити в Макдональдс якийсь час, не дивуйтесь, що ви не змогли пройти повз і все одно щось там купили. Якщо є така мета, треба унікати тригерів.